Патентно ведомство на Република България в Сътрудничество със Световната Организация за интелектуална собственост, СОИС предоставя на всички заявители и притежатели на национални марки новото електронно приложение – Madrid e-Filing. Madrid e-Filing е електронен инструмент създаден от СОИС за бързо и лесно подаване на заявка за международна регистрация на марка, като замества на пълно хартияния формуляр MM2. Услугата се предоставя на български язик, но заявката за международна регистрация трябва да бъде подадена на английски или френски язик. Заявката за международна регистрация може да бъде подадена от всяко физическо или юридическо лице, което има заявена или регистрирана в патентното ведомство Марка. Процесът преминава от един етап в друг чрез серия от стъпки и е лесен за използване. За да се възползвате от Madrid e-Filing, е необходимо да имате регистриран потребителски профил в SOIS. Регистрацията е безплатна и отнема само няколко минути. Можете лесно да откриете Madrid e-Filing в портала за електронни услуги на патентното ведомство в отдел марки и дизайн. След като изберете заявяване на международна регистрация на марка и подаване на заявка, ще бъдете пренасочени към платформата Madrid e-Filing. За да подадете заявка за международна регистрация, кликнете върху бутона Нова заявка, който се намира в горния ляв ъгъл на екрана Моите заявки. В появилия се диалогов прозорец трябва да изберете ведомството на происход България, език на заявката, английски или френски и да добавите свой референтен знак, ако желаете. След това изберете Импортиране на марка. Това ще ви пренасочи към екрана базова заявка регистрация, където в съответното поле трябва да въведете данни за базовата марка, като впишете първо годината на заявяване, входящия номер на националната марка и накрая главна буква N без интервали и натиснете бутона търсене. След като се уверите, че марката, която се показва на екрана, е правилната, натиснете ОК. Това ще ви върне в екрана базова заявка регистрация. Преминаването напред в процеса на подаване на заявка следва стъпка по стъпка, като задължителните полета са обозначени с червени звездички. Когато екранът е завършен, може да преминете а, напред чрез навигацията. В приложението Madrid и Filing са интегрирани електронните инструменти Madrid Goods and Services Manager, TM Class и Google Translate, които позволяват Класификация и автоматичен превод на списъка на стоките и услугите на езика на заявката. Заявителят сам избира инструмента, който желая да използва. Като съответно резултатите ще варират в зависимост от избрания инструмент. Към заявката се прилагат и следните документи. Пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник, който няма представителни права по базовата заявка или регистрация, Както и документ за платена такса, ако плащането е направено по банков път. Размерът на дължимата такса е определен в член 4, алинея 3.1 от тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. Таксите, дължими към Международното бюро на СОИС, трябва да бъдат платени преди подаването на заявката за международна регистрация към Патентното ведомство. Осигурен е сигурен и надежден начин за плащане с различни опции. Плащане чрез банков превод, PayPal или разплащателна сметка в СОИС. Ако заявителят избере опция за плащане на тези такси по банков път, в раздел резюме в приложението, както и в копието на заявката, са посочени както сумата, така и референтният номер, който трябва да бъде посочен при плащане. Международното бюро ще изпрати потвърждение за получаване на сумата до лицето извършващо плащането в рамките на 10 дни от получаването й. Ако такова потвърждение обаче не бъде получено в рамките на този период, информирайте Международното бюро по електронната поща, като адресът може да бъде открит в портала за електронни услуги на патентното ведомство в отдел марки Дизайн. Комуникацията между заявителя, Националното ведомство и СОИС се осъществява изцяло електронно в рамките на приложението. Заявителите могат да следят крайните срокове, да получават и отговарят на писма за нередовности в приложението, ускорявайки процеса на регистрация. Заявката се датира автоматично от електронния инструмент след изпълнени изисквания за подаване към патентното ведомство. Madrid e-Filing служи и като хранилище на всички заявки за международна регистрация, подадени от един заявител. Повече информация за приложението Madrid e-Filing може да бъде открита в портала за електронни услуги на патентното ведомство, в отдел «Марки и дизайни», като изберете заявяване на международна регистрация на марка. Там можете да откриете и ръководство за потребителя.